Каково может докажет только хората, като главный прокурор на република Василом Рычков, който не ли, че хората са усыдени не само по члену 273, а и по члену 107 и други членове, че тут в Пазарджик лежи мой приятел Келусов, Меди Дуганов Дуганов, който е усыден, вот три години лежи в затвора, на строг, тамничен, на 10 годишен, с дитей родено след кое-то бил вече в затвора, само защото се е сопротивил на нормалното, човешкото, последното, което му остане на човека. Да знае гроба на мама и тате, да не му го преравят, да не му го заравят на много и нищо друго. Връчко ли не знае тези неща, а стои още главен. Сега да видим какво представлява то отпадък, за който такива големи антикомунисти като Методи Андреев, и други ви карат да гласувате. Христо Иванов Бойкикев обаче Не забравяйте Бойкикев А тази фамилия е зловеща И сега ще видите защо За кой ли път Но това е положението Трябва по няколко пъти явно да се говори Път Белким има някакъв ефект Това го пише в Википедия за Мария Бойкикева, която се е пръкнала през 1932 година, не къде да е, в Москва. Всеки от вас може да го прочете това нещо, но едва ли ще може да разсъждава. Защо се е пръкнала в Москва, след като баща е българин и майка й, а не се е пръкнала в България? Що дири в Москва? В бълшевичка Москва? Що дири? Ами от Москва самите руснаци бягат. Кой както може, защото са дошли бълшевишките изверги там и живота е станал непоносим, защото има милиони изтребени до тогава. Обаче баща и майки решават да отидат в Москва. Айде сега ще разберем таткото как е отишъл. Недялко Бои съден в България по политически причини. Ей, той иммигрира в Германия, а през 29-та в СССР, където е журналист и член на съветската бойна бълшевишка терористична сган. Но става жертва на голямата чистка и пука в лагер на Гуак в Колима през 1937 година. Сега да помислим и тук, по политически причини. Те, като каже политически причини, започва да го съжалява този човек. Ох, какъв е този зверски режим, който осъжда невинните хора, които искат нещо по-различно, по-добро от това, което има. Баща е просто един терорист и затова е осъден. По време на свободно, независимо и демократично царство в България, са съдени само и единствено престъпници. Независимо какви престъпници, дали терористи, или такива, които са откраднали от работодатела си. Подлежат на съд. Има си закони, има си съд и отговарят за съответното престъпление. Този е национален предател. И отива в СССР, в враждебната и терористична СССР, която, по чиято заповед тук е вдигната черва във въздуха и с техни средства, която е сътворила септемринския метеж. И този отива там, в тази страна, която иска да прилапа неговата родина. Ама това трудно ще ви дойде до Акъла, за да си го зададете. Майки и Светлана следва медицина в Берлин и там се омъжва за недялко. По време на Втората световна война е военен лекар, офицерка от медицинската служба и има бойни награди. Да помислим малко и за тук. След като мъжът е арестуван и е пратен в Концлагер, където е пукнал, знаете ли какво ще се случи с неговата съпруга, ако тя поддържа неговата страна? Тя ще бъде също в Концлагера. Явно тази е хванала страната на репресивния орган, ПГУ, който, който е арестувал... Мъжеи, както жената на Георги Андрейчин, която е съветско животно, е казвала, че той е виновен и че много добре органите са направили, че най-накрая са го арестували този враг на партията. Това представлява. Поради тази причина, тази е останала жива. През април 45 се завръщат в България, където майка е работи във военна болница с чин полковник, а пък майката на Христо Иванов, Мария, тъй като не говори български, ади сега и тук може ли да помислите пак, В едно семейство българско се ражда дете. Би трябвало то да бъде учено на майчиния родния език и да бъде възпитавано в родолюбие. Тези не само, че не го възпитават в родолюбрия, а в антибългарщина, но го учат и на съветски, а не на български. Те дори в семейството си не говорят на български, говорят на съветски. И поради тази причина, тази Мария, когато идва тук, учи в училището към съветското посолство, а после в първа девическа гимназия в Съветското посолство ковачница на антибългари, както разбира се, после става и във всички български училища. Но все още не всички учители са унищожени и изтребени. За да се пръкнат такива като Надежда Любенова. Мария завършва философия, разбира се. По-късно, такива като Петър Керимов са товарачи и най-черна и долна физическа работа, но такива като Мария завършват философия. философият в издателство и изку... изкуство 66-та е членка на комунистическата бойна банда. Заради изказвания в разрез с партийната линия, след разгрома на прашката Прорест, при 68 е викана Орел и за обяснение и е наказана с последно предупреждение за изключване от БКП. Жени се за комунистическия престъпник Любомир Иванов. Ами, какъв да бъде Христо Иванов да хора? Какъв да бъде? Виждате ли какво тежко престъпно бълшевишко семейство. Като и Воинчев. Всички дори комунисти, обаче и Воинчев, антикомунист иска да, пан, да махне паметника на съветската пяна с Ган. И бълшевишкият падък Евгений Тодоров от мене разбира тези дни, че това е моя идея. И аз в скат съм я казвал почти един два пъти в месеца. Призовавах за махането на не само на този паметник, а на всички бължевички символи и декларирах, че ако ми изберат за кмет на София, първата ми работа ще бъде тази, да изчиста София от бължевичка зараза. Софиянци си избраха комунисти. Бойка Борисова осветяваше паметника на съветската пяна с гандено. Сега чета... Искаме паметника да се махне, ние ще гласуваме за Да България, примерно, е, ето, ето кой ще ви маха паметника. Чиято майка се е пръкнала благодарение на този паметник там. Да, Отпарка каза бълшевишки Евгений Тодоров, аз сега разбирах, мислих, че идеята за махане на моча, както пише не Иво Инчеф на Агенти Вайл. Нормален човек едва ли ще може да дори да, да, да, да мине през за секунда че възпитаван в комунизъм, благодарение на този комунизъм, той е това, което е, ще иска да премахне нещо. Това е направено, за да не се махне. Разберете го. Ако не сложат подобен отпадък като агент Ивайло на това място да събира идиотите, да махат паметника, трябва да отида аз. И тогава наистина ще бъде махнат паметник. Но агент Ивайло, той дори и за секунда не си е помислил, че ще се махне. Семейство комунистическо само комунисти, ама от най-далечната линия са все комунисти при Вайло и някой ще иска да маха паметник. Глупости на търкалета. Сега, през 8... март 1988 г. Мария е след основателите на Обществения комитет за екологична защита на Русе. В този комитет от 33 дегенерата, 20 са комунистически престъпници. Между тях има и активни бандити. Има отрочета на активни бандити Виолет Цеков и Христос Моленов. Христос молено на всичкото отгоре и агент Андрей.